قبل بداية المقطع، ندعوكم للإشتراك في قناتنا بالضغط على زر الإشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصلوا بجديدنا. أهلا ومرحبا بكم في قناة أشياء تحتاج معرفتها. لمن فشلوا في الدراسة، إليكم عشر نصائح تساعدكم على التغلب على الفشل. عزيزي المشاهد، يظن البعض أن المناهج الدراسية صعبة وتحتاج إلى غير عادي لاستيعابها. وهذا في الواقع غير صحيح فالمناهج الدراسيه المعاصره معده على اساس ضعاف التلاميذ حتى يتسنى للجميع ان يدرس في قسم واحد ولذلك فان ما يتعلمه التلاميذ في سنه يمكن للاذكياء ان يتعلموه في شهر لكن المشكله تكمن في كون المواد الدراسيه في كثير من جوانبها كاللغة أو الحساب مثلا هي عبارة عن حلقات تخضع لتسلسل مترابط فإذا تغيب الطالب عن حلقة منها أو تجاوزها دون أن يستوعبها فسيؤثر ذلك حتما على استيعاب باقي حلقاتها مهما بلق من الفطنة والذكاء وإليك عزيزي المشاهد عشر نصائح من شأنها أن تساعدك في التغلب على فشلك في الدراسة 1- إدراك أن الفشل طبيعي في الحياة وأنه لا يعني نهاية المشوار والعمل على تحويله إلى نجاح في المستقبل. 2- الإصرار على عدم الاستسلام ومعاودة الكرة من جديد. 3- تلمس الثغرات التي أدت إلى الفشل والتركيز عليها لسجها قبل الرجوع إلى محاولة تحدي جديدة. 4- عدم الاهتمام بما يقوله الآخرون عن فشلك. فحساسية البعض مما يقوله الآخرون قد تجعلهم يحجمون عن المحاولة من جديد خمسة فهم أنه في كل مادة دراسية منطقة رمادية تمثل الجزء الأصعب فيها فمن أتقنه سهل عليه باقي المادة والتركيز على هذا الجزء حتى إتقانه ستة مصاحبة أحد النوابق في المادة المستعصية عليك يحل لك إشكالاتها ويراجع لك ما لم تفهم من شرح الأستاذ. سبعة التركيز على إتقان اللغات التي تدرس بها المواد فذلك بمثابة 50% من معرفة المادة. ثمانية التركيز على مادة معينة حتى إتقانها ثم الإنتقال إلى مادة أخرى. تسعة اللجوء إلى الانترنت وخاصة اليوتيوب للبحث عن شروح لما استصعب عليك من المادة 10- كثرة المطالعة في مختلف الجوانب الثقافية فهي تنمي فيك الذهنية التي تجعلك أهلا للإستيعاب